Tužím no spasť, tužím no Dal mi sebe litrik gvina že by mi nezmarsť do rana Tužím no spasť, tužím no spasť Nebojím že, že zamarsiem, ráno se na nakladem tu tu no spasť. Však to isto všiché znace, prištípaňuše na trece, a šekera vec to plana, najlepší plina para Propan búta, propan búta, ráno štípeň a pari čeknul miše do píšťali. Nemôžem spať, Môžem spať, teraz ležím v nemocnici, ja melem na grúbici. Tu dobre spať, tu dobre spať. budú dnes